Hej! Det här är en inspelad version av vårt webbinarium från den 3 februari om statsbidragsmodellen. Du kan alltså inte ställa frågor eller delta i chatten. Men vi finns alltid eh, tillgängliga på Folkbildningsrådets hemsida och du kan skicka in dina tankar till oss. Nu lämnar jag över till eh, Maria Graner, Folkbildningsrådets generalsekreterare. Tack Tor. Varmt välkomna allihopa till det här seminariet där vi ska presentera vårt förslag till en ny statsbidragsmodell för Studieförbunden. Det här förslaget är just nu ute på remiss hos Studieförbunden själva, men också hos ett antal kommuner och regioner som är viktiga remissinstanser eftersom de också är bidragsgivare till Studieförbunden. Det här förslaget är resultatet av ett par års arbete där vi har sett över tidigare bidragssystem, arbetat med att gå igenom den, den styrning som har funnits från staten under lång tid och vad det finns för förutsättningar för förändringar hos studieförbunden just nu. Tanken är att skapa ett förslag som bättre styr eh, mot egna mål eller ta tillvara den kapaciteten som finns i studieförbunden och också eh, ligger närmre statens Fyra syften och det som, som staten vill med sitt statsbidrag. Eh, vi sitter förstås och väntar spänt på de här remissvaren. Men vi sitter inte still på folkbildningsrådet utan det är ett intensivt arbete just nu. Det är det alltid så här års. Vi väntar på 2022 års... Eh, inrapporterade verksamhet för att kunna slutreglera statsbidragen både till studieförbunden och folkhögskolorna och sammanställa hela återrapporteringen till regeringen. Parallellt med det så pågår ett intensivt utvecklingsarbete på många fronter. Det är inte bara statsbidragssystemet som ses över utan vi arbetar också för att på olika sätt fortsätta stärka kontrollen och uppföljningen av statsbidraget. Bland annat genom ett arbete med en utvecklad risk- och väsentlighetsanalys. Ett arbete för att stärka förutsättningar att följa upp studieförbundens ekonomi. Så. Så det pågår väldigt mycket arbete kring studieförbunden just nu, men det här är kanske det allra viktigaste. Eh, och jag vill välkomna Mats Bernerstedt in som är projektledare och har varit ansvarig för att ta fram det här förslaget hos oss. Välkommen Mats! Ja, jag ska eh, presentera det här eh, förslaget med hjälp av några bilder. Eh, och... Eh, Statsbidrag omfattar idag 1,8 miljarder kronor för fördelas till 10 olika studieförbund. Kort bara om nuvarande system eh, som ju är kvantitativt på många sätt och ett system som har haft väldigt länge. Eh, där fördelas medlen eh, baserat på tidigare genomförd verksamhet, tre år tillbaks. Det är ett verksamhetsbidrag. På 82%, ett organisationsbidrag på 10%, ett tillgänglighetsbidrag på 8%. Och de här pengarna fördelas ett år i taget. De här förändringsbehoven som finns, alltså bidragsystemet beaktar kvalitet i verksamheten och att betoningen på kvantitet har orsakat en slags volymjakt. Där det finns risker för att man söker verksamhet som ligger lite långt ifrån folkbildningens kärna. Hamnar i folkbildningens utkanter snarare. Och sen en svag koppling mellan statsbidragssystemet och statens syften med att ge bidrag eh, har funnits. Och eh, det här är någonting som eh, i och tagits upp i statliga propositioner av Riksrevisionen. Så det här blir en reform eh, av bidragsfördelningen och vi föreslår ett, eh, att det sker ett kvalitetsbedömningssystem. Och ett sådant förslag som vi har det ger stort utrymme åt studieförbundets olika profiler för att åstadkomma ett fritt och frivilligt självständigt forskningsarbete. Kvaliteten i den samlade verksamheten kommer få betydelse för bidraget, inte bara volymen. Och bidrag kommer ges utifrån ett verksamhetsåtagande, inte efter statistik över redan genomförd verksamhet. Och den vill en bidragsandel för tre år istället för bara ett år i taget. Det är huvuddragen i det här nya fördelningssystemet. Det vi önskar som resultat av det här systemet är att kvaliteten i verksamheten stärks och utvecklas. Och att det här letandet efter volymer i folkbildningsutkanter att det motverkas genom här satsningen på kvalitet i verksamheten. Men också att statsbidraget används effektivare med transparens, förutsägbarhet och ett samtidigt dynamiskt system. Där att det ska vara effektivare med det menar vi att det ska pricka mer rätt. Att det ska vara mer angelägna verksamheter som eh, bedrivs och att det ska vara färre fel i verksamheten också. Att det ska vara dynamiskt eh, innebär ju att det måste vara omfördelningsbart förstås mellan eh, studieförbunden. Eh, och där systemet medgör också sanktioner på ett annat sätt om, än vad vi haft tidigare. Eh, om det är någon som inte sköter sitt åtagande eh, ordentligt, så blir det möjligt. Vad är då kvalitet i studieförbundsverksamhet? Där har vi valt att i det förslag vi har skickat ut beskriva i ett säkert avsnitt en slags baskvalitet i studieförbundsverksamheten. Och vi beskriver den under rubrikerna bildning, demokrati och delaktighet, utbildning, civilsamhälle och kultur. Och där fångar vi upp de viktigaste sakerna som ett studieförbund ska arbeta med. Under bildning så finns cirkelledarna och studiecirkeln som den självklara metoden. Under demokrati och uppgiften att stärka demokratin genom verksamheten. Att motverka antidemokratiska tendenser och som verksamhet. Men också frågor om, om tillgänglighet eh, för personer med funktionsnedsättningar. Under utbildning är eh, folkbildningens självklara uppgift att jobba med det livslånga eh, lärandet. Civilsamhället. Eh, studieförbunden är en demokratisk resurs för eh, föreningslivet i Sverige. Och inom kultur så handlar det om att arbeta över hela landet och ge människor möjlighet till eget skapande och kulturupplevelse. Eh, men vi ser också studieförbundens olika profiler som kvaliteter. Tanken är att studieförbundens olika idégrunder leder till specifika verksamhetsmål som är unika för respektive studieförbund. Och det här har vi betonat i, eh, från statens sida att man önskar att det här eh, blir en ökad renodling eh, och inte en utveckling där studieförbunden blir mer och mer lika varandra. Så systemet ska förhoppningsvis stödja att studieförbunden utvecklar eh, och förtydligar sina profiler. Och därför kommer vi också ge utrymme för särskilda strategiska profilområden som varje studieförbund får, får utveckla. Den förväntade effekten för det här är att verksamheter som har de här kvaliteterna som vi beskriver, att de leder till att statens syften med att ge statsbidrag till folkbildningen uppnås. Hur ska då den här bedömningen gå till? Ja, vi presenterar fyra steg här. Det första är att varje studieförbund presenterar ett verksamhetsåtagande för tre år framåt. Där ska man redovisa de verksamhetsmål man önskar bli bedömd mot. Om man vill ha ett strategiskt profilområde ska man beskriva det. Man ska beskriva sin profil i förhållande till olika indikatorer, målbilder och behovsområden som Folkens råd kommer ta fram i dialog med studieförbunden. Och sen också en självvärdering av innevarande treårsperiod. Dessutom så bygger det här på Folkbindsrådets omvärldsanalys och risk- och sårbarhetsanalys som växer in. Och så sammanställer Folkbindsrådet ett bedömningsunderlag förutom det som jag nyss räknade upp. Så är det resultatet av alla de uppföljningar som Folkbindsrådet gör och kommer att göra. Resultatet av utvärderingar som Folkbindsrådet gör. Och förstås också verksamhets- och deltagarstatistik. Det här materialet lämnas över till en bedömarpanel som ger ett yttrande om förändring av bidragsandelar. Och den bedömarpanelen ska rekryteras och, eh, av Folkbildsrådet men förstås vara eh, ogävig och ha kompetens från en rad olika viktiga samhällsområden som tillsammans eh, kan ge en kompetens att bedöma kvaliteten i eh, studieförbundens verksamhet. Och den avslutande delen är att Folkningsrådet beslutar om treårig bidragsandel. Den fortsätter ju det hela. Under en tre år så ska man bedriva den verksamhet som man har åtagit sig att göra. Och under den tiden så kommer Folkningsrådet att följa upp verksamheten på samma sätt som idag. Men dessutom mer uppföljning kring olika indikatorer. Sammantaget blir det en utökad uppföljning och kontrollverksamhet i den här modellen. Vi kommer också genomföra mål och resultatdialoger med studieförbunden. Utvärderingsverksamheten kommer att få en stor betydelse. Dels att vi tittar på olika indikatorer som tas fram i dialog med studieförbunden. Och där kommer det att vara både mätbara och kvalitativt bedömda indikatorer som ingår. Och till olika tematiska utvärderingar. Eh, som handlar om att klarlägga vad det är som ger goda resultat och önskade effekter i folkbildningen. Och därigenom eh, så ska det här systemet också vara kvalitetsdrivande. Lite kort om de här indikatorerna eh, som vi arbetar med nu under våren. Vilka de ska vara. Så finns det dels kvantitativa och dels kvalitativa och studieförbunden vanar vid de kvantitativa värderingarna, men de kvalitativa har vi ju inte använt för bidragsfördelning tidigare. Och kvalitativa indikatorer kan handla om värderingar, olika beskrivningar, enkäter och intervjuer som man sedan använder som ett underlag för bedömningen. Syftet med de här indikatorerna är att de ska vara vägledande i bedömningen av studieförbundets bidragsandel. Och så ska de kunna användas i målarbetet. De ska kunna följas upp. Eh, och de ska ge en rättvis bild av studieförbundens eh, prestation. En indikator är ju ett mått som försöker fånga eh, en större helhet. Eh, och ska vara välvalt så att det eh, förmår fånga en större helhet. Men det kommer ju aldrig att kunna fånga eh, alltihopa. Det här var det eh, föredragna av det fördelningssystem som vi föreslår där den stora reformen ligger. Vi har också ett antal andra ändringar i villkoren eh, som vi föreslår. Och, eh, en är en, en större frihet för studieförbundet att organisera sig. En lokalavdelning måste inte vara en juridisk person som idag utan man kan organisera sig på ett Mer lämpligt sätt om man tycker det. Vi skärper villkoren på revisorer. De ska vara auktoriserade. Det räcker inte med godkända revisorer. Vi har skärpt ett antal villkor vad gäller ansvarsfrågor för studieförbunden. Ansvaret vid samverkan med andra parter, det är väldigt vanligt att studieförbunden samverkar, så har ju fortsatt studieförbunden fullt ansvar för verksamheten även om man finansierar verksamheten tillsammans med andra parter. Man måste också göra rimlighetsbedömningar av hur mycket av en föreningsverksamhet som man faktiskt kan eh, stöda med hjälp av statsbidrag. Det kommer också ske en skärpning av villkoren eh, för kostnadsersättningar. Det är något som Riksrevisionen i sin belysning av studieförbundsverksamhet har lyft som en, eh, som en viktig punkt. Där det måste rättas upp. Det är en behov av tydlighet där och vi har försökt göra det. Det måste alltid finnas en dokumentation av de kostnader som man ersätter någon annan part för. Och kvitton. Och det kommer finnas en begränsning för vilken typ av ersättningar som privatpersoner kan få. Det är också en slags skärpning av villkoren för det pedagogiska ansvaret. Man ska bedöma ledarnas kompetens idag men vi kom för in här att man också ska bedöma lämpligheten. Och det här har ju bland annat med att göra eh, att anpassa sig efter demokratiska eh, villkor då eh, som vi har. Att eh, ledarna måste bedömas utifrån förmågan att bedriva verksamhet på ett demokratiskt sätt. Vi inför också en möjlighet att bedriva studiecirkel med lite friare regler. och Vi kallar det studiecirkel i kursform. Och den ska följa studiecirkelns alla regler förutom att den bedrivs eh, tätare eh, än en studiecirkel gör. Syftet med det här är att stärka studieförbundens kompensatoriska uppgift. Eh, och att ge utrymme för mer ja, arbetsmarknadspolitiska åtgärder inom studieförbundens verksamhet. Och slutligen att eh, kulturprogrammen ska vara publika. Eh, idag eh, kan man för Statsbidag rapportera även interna eh, kulturprogram i olika sammanhang. Tanken med det här är att frigöra mer medel för eh, en, en utåtriktad eh, kulturverksamhet. Eh, och därigenom också öka mångfalden av, av deltagare. I det remissmaterial som är skickat ut så finns en remisskrivelse. och där har vi också angett fyra frågor som vi särskilt önskar att de som svarar på remissen bedömer. Och det är kvalitetsbedömningsmodellen som i sig behöver kompletteringar och ändringar. Där avsnittet om verksamhetens kvaliteter som jag redogjorde för nyss är en godtagbar och allmänt accepterad beskrivning av kvaliteterna i studieförbundens folkbildsverksamhet och har den förutsättning att tjäna som utgångspunkt i en sån här fördelningsmodell. Och, och sen möjligheterna för studieförbunden internt att tillämpa en sån här modell. Man är van vid det här kvantitativa fördelningssystemet även internt. Och slutligen eh, har vi ett förslag om att eh, tillhandahålla kommuner och regioner som ju ger medel till studieförbundsverksamhet. Att de ska få någon form av underlag för att fördela medlet. Och det är ju förstås helt fritt för varje kommun att bedöma hur man ska ge pengar till studieförbunden om man ska ge medel. Men vi tror att vi kan skapa ett system som är nära anslutet till den här kvalitetsbedömningsmodellen. Kvalitativa modellen, men att. Vi här skulle ha kvantitativa eh, ta fram siffror utifrån de indikatorer som vi använder inom ramen för den här kvalitetsbedömningsmodellen. Det var min föredragning av det här förslaget. Jag lämnar över till Thor. Tillsammans med Morgan Öberg som är gruppchef på enheten för statsbidrag här på folkbildningsrådet Och då specifikt för den här gruppen som jobbar med statsbidrag till studieförbunden. Tack så mycket. Jag tänkte att jag skulle ställa några frågor till dig, det är därför mm. vi är här. Mm. Om vad allt det här som Mats berättar om kan komma att innebära i praktiken. Och Ni som tittar kan ju inspireras av detta då och fila på era egna frågor. Så att jag påminner om att efter sändningen så är vi kvar och har öppet ytterligare 30 minuter för att svara på frågor som kommer in nu och som ni skriver sen. Men Morgan, den här nya modellen då ska ju till stor del bygga på kvalitet. Eh, vad innebär kvalitet? Alltså hur kan en mäta kvalitet? Kvalitet handlar ju väldigt mycket om vad man som verksamhetsutvecklare ute i studieförbunden gör på dagarna. Och då har vi ju tagit fram det här baskvalitet-avsnittet som Mats presenterade tidigare. Och det handlar väldigt mycket om de kvaliteter som folkbildningen är, att människor möts, att de som behöver folkbildningen allra mest få tillgång till den till exempel och att människor oavsett funktionshinder eller inte har en möjlighet att delta i verksamheten och det är väl de strävandena som vi vill se och som vi vill möjliggöra för verksamhetsutvecklare att kunna fokusera på. Så det är liksom folkbildningens vad ska vi säga, heliga eller allt liksom grundkvaliteter som är kvalitet? Ja men det kan man säga och eh, vi har ju jobbat väldigt länge utifrån statens fyra syften och de är ju fortfarande där men vi ser dem som ett resultat av det man gör så att i den här folkbildningskvaliteten så tänker vi att där hämtar man inspiration för det man gör på, på jobbet och det man gör på dagarna. Sen såklart har ju olika studieförbund olika profil och de vill vi också ska vara vägledande så att lite olika tonvikt och olika styrförbund. men det här kvalitetsavsnittet det är väl det som vi tänker är den stora utgångspunkten. Men, men du som ska liksom jobba med detta i, i, i verkligheten, mm. hur, hur konkret kan då kvalitet bli? Ja, men jag tror att det är väldigt konkret och som, som vi tänker oss också så ska vi göra sådana här tematiska utvärderingar. Och när man är verksamhetsutvecklare idag, och jag har ju träffat många verksamhetsutvecklare, så vet man ju såklart att man gör bra saker, men hur bra saker gör man? Och det hoppas vi att den här typen av tematiska utvärderingar ska kunna hjälpa till att visa. Och då kan jag luta mig tillbaks och så kan jag tänka att om jag arbetar på det här sättet som jag är utvärderat, då blir det bra och jag behöver inte själv stå upp för det om man säger så eller liksom motivera det, utan jag jobbar på Enligt den här metoden eller det här sättet att arbeta och då, då blir det bra. Precis, så det kan bli stöd också i arbetet. Ja, men det tänker vi verkligen att det ska vara. Det här är ju, alltså Folkbildningen är ju ett jättebra verktyg och då vill vi verkligen att, att det också ska få kännas när man arbetar och när man är ett studieförbund. Jag tänkte på en annan sak. I förslaget så finns då, Mats berättade, någonting som kallas för verksamhetsottagande mm. mm. e, Och då tänker jag, jag kanske ut och cyklar, men att, att det är någonting som Folkminisrådet och studieförbunden kommer överens om att studieförbundet då i det fallet ska, ska göra. Men <clears throat> okej, okay, vi börjar från början. Vad är ett verksamhetsåtagande och hur kommer det att, att fungera? Men ett verksamhetsåttagande det är ju, ska jag säga, till stor del det mycket av det studieförbunden redan gör idag. Vi har, ett studieförbund har en viss profil eller en viss inriktning och, och det vill man fortsätta med. Och Då gör man ett åtagande inom det området som bygger från den profil och den historia och så särart som man har. Och så väljer man vad man vill göra. Vi kanske vill i vårt studieförbund bli ännu bättre på att arbeta i socioekonomiskt utsatta områden till exempel för vi tycker inte att vi är tillräckligt starka där. Så Då gör vi ett åtagande, då säger vi att det vill vi göra. Och så har vi en process där vi då utvärderar alla de här verksamhetsåtagandena som alla vill göra i förhållande till var studieförbundet befinner sig idag och vilken ja, utvärdering av alla de här sakerna. Och så kommer det då ett beslut genom den här bedömningspanelen. Så att det är väldigt ja men, verklighetsnära får man väl ändå säga de här åtagandena. Det är inte upp i molnet skulle jag säga. Um... Men i det nya förslaget då så handlar det som vi har sagt här nu väldigt mycket om kvalitet, det handlar om särprägel som du precis var inne på, eh, mål eller åtaganden då. Eh, betyder det att vi ska sluta räkna deltagare nu, sluta räkna studietimmar? Mm, Nej, men det kommer väl att behövas även fortsättningsvis, men vi hoppas väl att den dokumentation man gör av verksamheten kan bli lite bredare. Att det inte bara handlar om hur många man har mött och så, utan att det också handlar om vad man har gjort och vad man har velat göra. Och att det på det sättet också kan bli mer meningsfullt att vara i studieförbund. Att man liksom får vara stolt och göra ja men en summering av, av det man har gjort ett år, eller ett halvår eller månad. eller vad det är. Så att det kommer att vara viktigt att dokumentera fortfarande och vi kommer ju behöva ha olika typer av material för att kunna... Gör de här utvärderingarna eller värderingarna av studieförbunden. Men vi hoppas att det kan bli mer meningsfullt om man tycker sig så. Sen hoppas väl vi också såklart att studieförbunden kan använda lite innovationskraft eh, och passa på att förbättra system och tänka till nytt när det finns en, en möjlighet så. För all den här administrationen som vi vet att man gör idag. Den är ju både ett resultat av oss, men den är ju också ett resultat av studieförbunden och ibland kanske historiska resultat, så vi hoppas att studieförbunden tar tillfälligt nu. Sen Riksrevisionens granskning då kom så har det varit stort fokus på kostnadsersättningar, mm. på överenskommelser och avtal, eller brister på avtal ibland med samarbetsorganisationer och medlemsorganisationer. Tillsammans med det här nya förslaget så kommer också skärpta villkor, bland annat om just studieförbundets ansvar vid samverkan och för kostnadsersättningar till samverkansparter. Då. Hur påverkar det nya systemet möjligheten att, att bygga då långsiktiga samarbeten med stora organisationer med återkommande kostnader. Kommer det bli svårare nu? Det tror jag inte. Utan jag, jag tror egentligen att det blir lättare. Och... Den här riktningen mot att bli mer vad ska man säga, kärv eller restriktiv när det gäller kostnadsersättningar den, den har ju redan studieförbundet slagit in på, de, de arbetar redan i den riktningen. Eh, utan Jag tror snarast att det här att Folkningsrådet tydliggör att man kan vara flera som arbetar med olika typer av verksamheter och där man tar sitt eget ansvar utifrån ja men... Det man är bra på, eller varför man finns till. Så jag egentligen bara kan tydliggöra och underlätta de här typerna av samarbeten. Tidigare har vi varit väldigt, vi har haft en väldigt stark syn på att det är studieförbundet som är arrangör. Och på, på sätt och vis kan man säga att nu säger vi så här: Nu man kan vara flera som arrangerar. Men studieförbundet måste ändå ta ett helhetsansvar och säga, och, och liksom säga att jo, men det här överensstämmer med villkoren. Så att jag tror att det kommer faktiskt att underlätta en del av samarbete och bli tydligare. Men det är stora, det är omfattande förändringar mm. vi pratar om, mm. hur kommer det funka när de här systemen då ska bytas? Kommer det vara en övergångsperiod, kommer det vara kaos eller kommer det gå att funka smidigt som den här sändningen tekniskt över tidigt? Ja, men jag tror att det kommer vara lite som den här sändningen, kanske ett litet så här glitch där i början, men sen kommer det att flytta på ganska bra. Och det är väl så, vi har ju gjort sådana här byten av system tidigare, kanske inte så här stort. Och det har ju fallit väl ut. Det tar en stund att lära sig det här nya, ett nytt sätt att tänka och vad är viktigt och så. Men där ska ju vi finnas. Vi har det här webinariet idag. När beslutet är fattat kommer vi såklart att ha utbildningar och kommer att finnas material och så, så att alla kan vara med på den här, på den här resan så, som, som det faktiskt kommer att handla om. Och för studieförbunden handlar det också väldigt mycket om, om den interna förankringen. Alltså, man kan ha 20 avdelningar ibland om man 40 avdelningar med styrelser om människor och chefer och medarbetare och ledare. Och alla måste ju hänga med där så att det kommer att vara en gran av. Och därför så tänker vi oss också att, att första året, alltså 2024 när vi börjar med det här systemet det är då vi börjar och går igenom alla de här stegen så att vi, så att vi hinner med så att från 2025 så är det fullt ut i det nya systemet. Mm. Med de här förändringarna då. Om förslaget blir verklighet, så klart ska vi säga. Mm. Eh, och andra stärkta och skärpta kontroller i regi av Folkmänniskorådet som, som också sker. Eh, så finns kanske orosmoment, eller det finns olika tankar om, har vi den rätta bemanningen på Folkmänniskorådet för att för att administrera det här nya systemet? Har vi de resurserna som, som krävs? Ja, men Det tycker jag. Vi har ju, eller det ska jag inte säga att vi. Alltså vi, vi har gjort en, en ganska kraftig utbyggnad av Folkningsrådet de senaste åren på grund av det kvalitetsstärkande arbetet som har behövt göras. Och det är klart att det kan behövas något ytterligare. Men det här att vi till exempel tänker oss det här med en panel, en bedömarpanel med människor utifrån, är ju också ett sätt att få in kompetens och få in fler perspektiv än, än de som vi bara har här på Folkningsrådet. Men sen är det klart att ska vi bedriva utvärderingar på det här sättet som vi pekar på till exempel, ja då kan vi behöva öka. Där kanske vi kanske behöver öka något ytterligare på den här bedömningen. Så, så att det kan behövas mer resurser här på så för att ta hand om det här systemet. Så. Men du är inte orolig? Nej jag är inte orolig och, och jag menar det, är ju inte, det här är ju inte bara min fråga, det är ju hela Folkbildningsrådets fråga och studieförbundet tillsammans. som Tänker du att med det här nya systemet att det kommer bli mer begripligt, mer insyn, att, att alla kan förstå hur, hur stadsbyrådet fördelas? Jag tror det. Alltså det kommer ju finnas eh, transparenta underlag, tänker vi oss, som man kan läsa sig till. Sen är det kanske inte alltid så att man tycker att bedömningarna ska ha gjorts på det där sättet, eller någonting att om ni lägger tonvikten på det där, då är det klart att då kommer vi då inte så väl ut i det här för att vi har en annan profil eller sådär. Men det är ju någonting som man har möjlighet att välja då som studieförbund, att det här är inriktningen, det här är behovsanalysen, så här ser omvärldsanalysen ut. Och då vill vi vara i den eller vi vill vara lite utanför den. Men vi tror ju att de här tio studieförbunden med de olika särarterna kommer verkligen att ha en plats. Alltså att Det finns så mycket folkbildningsbehov så ingen kommer att liksom hamna utanför. Jag tycker vi stannar där med mm. de upplyftande orden. För det var alla mina frågor för nu. Mm. Tack så mycket Morgan. Nu ska vi väl välkomna tillbaka Maria Granet till scenen, men hon är inte ensam utan hon får skälskap då av David Samuelsson längst ut här som är generalsekreterare för Studieförbunden i samverkan och sen är Mats Bernestad tillbaka som ni har träffat. Och Studieförbunden i samverkan det är alltså Studieförbundens bransch- och intresseorganisation. Så välkomna säger jag till er och allihop. Tack. Tack så mycket. I det här segmentet så tänkte jag att om ja, vi ska ha en liten öppnare diskussion eh, om vad det nya förslaget innebär. Vi kan prata lustigt och ledigt med varandra. Eh, men jag vill börja med att ställa en fråga eh, specifikt till dig David. Mm. Vad tycker egentligen studieförbunden eh, om det här förslaget? Det är så här, först måste jag säga att vi, vi har en, en process som pågår och att vi ska ge en remissinstans och, och vi har en process som pågår och den är ju inte avslutad så att vi har inget färdigt remissvar. måste jag säga det först. Men eh, jag måste säga att för, för vi har ju följt det här på olika sätt och vi har varit, eh, förbundscheferna har på olika sätt varit med i dragningar och träffat och tagit del av förslaget eh, och så. Och jag skulle säga att... Eh, det är, det är positiva tongångar. Man, man ser fram emot det här förslaget. Man, man, har, man, man ser fördelar i övergången till det här kvalitetsbaserade systemet jämfört med det tidigare kvantitativa systemet. Så det är liksom det är ändå ett grundintryck. Sen så finns det massor med frågetecken. Det är saker som man kanske inte riktigt förstår eller vet hur det ska funka. Och så, sen så. Det är tio studieförbund, och, och det finns punkter där de kommer att ha olika åsikter och så. Så, så det får vi se vad vi landar i, i enskildheten. Men på det stora hela så tycker jag det finns en samsyn om att, att det här... Att gå över till ett kvalitetssystem, att det, det ändå har förutsättningar att vara ett steg i... För oss är det ju liksom... Grunden är ju att värna fri och frivillig folkbildning. Vi tycker ju att självförvaltningsmodellen med folkbildningsråden är ett är en väldigt bra och stark modell. Och då tror vi att det här är ett bra steg i den riktningen. Det, det, där tror jag att vi, vi kommer att, liksom att landa. Har ni några reflektioner om processen liksom så här långt eller hur den här remissomgången liksom går? Alltså, vi, är, vi är glada för det här öppna samtalet som har varit längst hela vägen. Vi tycker att vi... De förslag vi har lagts ha mötts med, med nyfikenhet och intresse. Man skulle kunna tänka sig en reaktion där man, nej, nej, vi vet vad vi har och inte. Men att, att det finns en väldigt stark vilja att, gå, att, att utforska någonting nytt och att hitta en ny form och det eh, har jag uppfattat som jättepositivt. Sen finns det ett stort intresse också från, från andra i samhället. Från, med regioner och kommuner och från, från, från andra myndigheter och så, så att det är ju också väldigt positivt att man följer den här reformen. Från där vi är nu till att, att förslaget blir verklighet, hur långt är det kvar? Vilka steg är det som måste, som måste ske nu? Ja, det vi jobbar med just nu det är en, en slags handledning till hela systemet. Eh, och jag berättade förut om, om de här indikatorerna och det är ett arbete med att ta fram dem och vi tycker det är värt för att göra det i samspel med bidragsavtagarna, studieförbunden i det här fallet. Då. Eh, och sedan måste, ja, alltså vi vill ju inte öka på den administrativa bördan mm. för mycket så därför tänker vi oss att vi ska utforma lite mallar och sådana saker så blir det lättare att formulera de här verksamhetsavtagandena som eh, vi vill ha in. Sen handlar det om att rekrytera en bedömargrupp och sådana saker. Men beslutet är ännu inte fattat om det här systemet utan det blir i slutet på maj då när Forbindsrådets styrelse beräknas ta ställning till. Det, och efter att vi har gått igenom alla yttranden från remissen och så. Men vi bedömer att vi måste börja redan nu för att hinna med en tidsplan för det mycket som ska rulla igång i ett sådant här som tar ett till två år innan man tilldelar den här andelen bidrag då andra saker som måste göras det förbereder vi nu i förskalan. Ja, får jag hänga på? Absolut. Eh, bara två, två saker där, det är väldigt bra att höra att, att det här med hur, hur tungrot det här systemet eller inte tungrott det, eh, det är en väldigt viktig fråga därför att vi har ju jobbat i flera år, både Folkbildningsrådet och studieförbund på olika sätt med att, att skärpa kvalitetsgranskningen och, och, och på många, många olika sätt och det är jätteviktigt och, och det sker med full energi men det är också väldigt, det tar väldigt mycket resurser på alla nivåer, på alla nivåer skulle jag säga. Och som ju resurser då som inte kan användas för direkt verksamhet och då, då är det angeläget att när vi gör ett nytt system att vi liksom tänker och verkligen fokuserar insatserna på det som är viktigt så att det inte blir så att ja vi har det kvar det gamla så lägger vi på en massa nya saker så blir allting bara jättetungt. Det, det, det är en väldigt viktig sak. Och sen en annan sak det med indikatorerna, det är ju en av de sakerna vi ser här, det är att indikatorer är sånt här som det är lätt att prata om och så vill man ha indikatorer som har vissa egenskaper och så ska man skriva upp kravlistor på det. Men samtidigt så att det finns vissa typer av indikatorer som är lätta att mäta och som finns tillgängliga och så finns det andra som, ja ah, men vi skulle vilja veta mer om den demokratiska delaktigheten. Mm. Ja, bra. Och så kom, hur ska du då hitta en indikator som visar på det, det är jättesvårt men att hitta en indikator som mäter hur många män i 50-årsåldern som är med ja det är jättelätt och då kan du tycka att det kanske var mer relevant med demokrati än med, med, med hur många deltagarna men, men det handlar också om vad som är mätbart och, och, och tillgängligt i systemet så där är det liksom ja, som man brukar säga, djävulen sitter i detaljerna där mm. Vill ni hoppa in och kommentera Ja, det blir komplicerat att få fram de här indikatorerna så att de inte blir eh, ett nytt kvantitativt system mm. utan vi måste bygga samman kvanti kvantitativa och kvalitativa eh, indikatorer men den här panelen på slutet de ska ju inte se bara på indikatorer utan de ska se på helheten de här olika kvaliteterna så att det, det kommer inte gå att räkna fram vilket bidrag som man mm. får eller så utan det, det blir allra sist en bedömning av helheten och där vi väger in indikatorer, eh, måluppfyllelse, har man skött sig väl och sådana saker. Mm. Eh, framåt. Så det, det är ett helt nytt tänkande, inte bara för oss på Folkningsrådet utan för hela studieförbundsvärlden. Man måste inriktas på det här. Och det allra viktigaste är att studieförbunden eh, förmår implementera det här systemet i sina egna organisationer mm. så att det inte blir en på nationell nivå utan alla medarbetare måste ju vara införstådda med det här nya sättet att, att bygga kvalitet i struktureringsverksamhet. Mm. Mm. Maria, det pågår också en folkbildningsutredning som den tidigare regeringen tillsatte, det är Christian Ullander som leder den. Och då är det många som undrar, hur påverkar det arbetet och påverkar det möjligheten att sjösätta den här modellen om den blir definitiv? Mm. Ja, men utredningen pågår ju sedan i somras och ska lämna sitt betänkande i februari nästa år. Så att vi, och vi har förstås övervägt och haft dialog också med, med studieförbunden i samverkan med våra medlemmar kring ja men är det här, ska vi, ska vi ändå rulla på och bedöma det. Men vi behöver göra det, vi behöver fortsätta arbeta med det. Och vi gör det i så nära dialog som vi kan med utredningen, vi har haft ja men flera möten sedan de tillsattes. och de, vi upplever att de lyssnar med intresse på, på det vi gör så att förhoppningsvis kan en del av det vi gör också komma in som ett underlag i utredningen. De ska ju titta på statens syften med bidraget, folkbildningspolitiska målet och också titta specifikt på de indikatorer som staten använder för att följa upp folkbildningen. Och det är en fråga som har varit aktuell ganska länge. Det låg i ett uppdrag till statskontoret tidigare för vad är det, fem, fem år sedan vid det här laget som De lämnar en rapport med en, en bredd av indikatorer som ju vi har haft med oss in i vårt arbete och som nu då också ligger i utredningen att försöka landa. För de, de indikatorer som finns idag upplever både vi och regeringen som ganska trubbiga. Lite som, som David säger, hur mäter man demokrati? Ja, men demokratisyftet följs upp med hur många studieförbund och folkhögskolor som finns i landet. och Mm. I, i vilken spridning över landet de har. Det är ju jätteviktiga saker, men, men kanske inte fullt ut fångar ändå på vilket sätt studerförbund och folkhögskolor bidrar till att utveckla och stärka demokratin. Så att, ja, det finns, finns en dialog och vi får se vad utredningen när Vi börjar få mm. kanske mer kommunikation från utredningen också. Vart, vart är de på väg? Vad kommer de lägga sitt fokus mm. och ser det ut? och det, Så kan ju det naturligtvis komma att påverka vår process också på något sätt. Mm. Sen alltså när vi har byggt det här systemet så har vi tittat på folkbildningens värderingstradition och så men vi har också läst Riksrevisionens fyra rapporter hittills om folkbildningen sedan 1990 och massa propositioner och statliga utvärderingar av folkbildningen och alltså tidigare folkbildningsutredningar och vi bedömer att vi arbetar i pilens riktning alltså det är staten och Riksrevisionen och andra har den utveckling man har velat se. Det, det, det, det är det vi har värkt fram nu, ett, ett sådant fördelningssystem. Eh, så det är vi ganska trygga med att det, det här är inget konfrontativt utan det är i pilens räckning så att säga. Mm. Ja, men det, det är så det är väl känt för alla som intresserar sig för folkbildningsfrågor och folkbildningspolitik. Att det, det, det, det liksom finns frågor och överväganden i tidavtalet, finns det liksom formuleringar och så. Eh, och det där har vi inte sett fullt ut var, var, var det där landar och då, då tycker jag det är oerhört angeläget eller vi tycker det är oerhört angeläget att vi som, vi som vill värna den här modellen med självförvaltning med ett folkbildningsråd och, och där vi har en fri folkbildning som så att säga, har, har stora frihetsgrad med profilerade studieförbund och så vidare att vi ser till att vi kan för, för att göra det så är det viktigt att, att vårt system visar den liksom, reformkraften som behövs för att ta i tur med de problem. Det, det här liksom adresserar liksom en, en uppsättning liksom problem som har varit runt statsbidraget och hur det har fungerat. och så. Sen har vi liksom ett, andra saker som har med att vi, vi var inne lite på Riksrevisionen och, och tittade på kontroll, kontrolldelar och sånt. Och där pågår också intensiv arbete. Men jag tror att det, det är jätteviktigt att vi visar att vi klarar av det här och driva den här processen framåt med, med alla svårigheter som det innebär för om inte vi driver den här, om inte vi går i mål med den här då, då kommer liksom någon annan att tala om för oss hur det här ska gå till och det tror jag blir mycket sämre mm. Och nu är du inne på någonting som är väldigt relevant, nämligen att det har varit en ganska lång period av eh, kritik, och diskussion eh, kring folkbildningen eh, så att en, en full, då, fråga blir då Tror ni att den nya modellen kommer hjälpa mot fel och fusk? Ja, jag tror definitivt det och det har vi som inriktning. Att det vi ger studieförbundet är ett tydligt redskap att, att göra prioriteringar och satsa på sin kärnverksamhet. Och att det kommer att bli mindre intressant i den här modellen att, att rapportera verksamhet i folkbildens utkanter. Eh, och det är ju där vi har konstaterat att det finns mycket av felen och det fusk som har uppstått där när man känner sig tvingad liksom, att rapportera mer och mer verksamhet. Eh, och det, det hoppas vi verkligen att den här modellen kommer att få en sån konsekvens, att det här blir mindre intressant. Man, varje studieförbund kommer att satsa mer på sin profil och bygga mer på de kvaliteter som man har sedan tidigare. Mm. Mm. Delar du ja. den bilden? Ja det gör jag för att den, den gamla modellen om vi nu får kalla det, det, vill säga det existerande statsbidraget har ju en det har ju en unik konstruktion om man jämför med hela liksom utbildningssektorn, nu är vi inte en del av det men ändå från liksom förskola ända upp till forskarutbildning så ersätts de insatserna med per deltagare per tidsenhet på något vis och så är det olika veckor eller år och terminer och olika grejer och Även i kultursektorn så delas det ut på ett sätt, det här att vi, vårt system har den här effekten att det finns en fast kaka som delas upp i efterhand utifrån prestationer som ingen vet dels och dels att det är så att som vi måste vara med här måste sägas det är att vi har, anslagen har inte räknats upp och det låter ju som att vi har samma pengar men det är ju inte så utan de har inte räknats upp nu på sex år i anslagen från staten och det innebär med den, särskilt med den inflationen vi har nu så är det så på sex år, det är 25 procents urholkning. Eh, och man då sen Liksom anklagar folk för att de springer fortare, ja men vad ska de göra? Vi har 25 procent mindre pengar eh, Så att säga i realitet och, och, och ska göra verksamhet Så det är klart att, att det, det, det, har, det finns moment i det gamla, sen, sen i det gamla systemet i existenssystemet så är det jättemånga som försöker på olika nivåer hålla emot och stå för folkbildningsvärderingar att man inte ska göra volymer och så vidare men, men ju längre ut du kommer, ju längre du kommer närmare verksamheten, desto mer är det så att, jo, det, det är fint, fint att du säger så, men vi har en budget som ska gå ihop och, och för att vi ska få täckning för min lön så måste det finnas ett visst antal, verk, verksamheten måste ha en viss volym. Och då kan de komma så mycket de vill och säga att du ska inte ägna dig åt volym. Det blir liksom, så att säga, de ekonomiska incitamenten sparkar liksom ända ut där. Och, och, och det tror jag... Och jag tror också att det är jätteviktigt att vi lyckas. Ska vi det här systemet lyckas så är det viktigt att det går hela vägen. För det finns ju ett, liksom, två liksom, oro, orosmoment men som inte går att se riktigt i förslaget som det ser ut nu. Det är, dels, och det, det är väl egentligen frågan fråga för studieförbundet, men hur ska de fördela internt? Så att det inte är så att de inte vet det och så övergår de till någon sorts volymmodell internt. Då, så. Och sen det andra är att vi får ju också, även om det är mycket mindre än vi får från staten, så får vi pengar från kommuner och regioner. Hur ska de fördela? Och är det så att det blir volymmodeller så kan det ändå vara så att man får in de här gamla incitamenten. Vi behöver förhållande säga rent brott till ett nytt tänkande och att det går hela vägen. Och där, det är något som vi inte ser än riktigt hur det här ska funka. Och det, det, det blir spännande att följa. Mitt i allt detta då med fokus på det vi kan kalla för ordning och reda så får vi förstås inte glömma folkbildningens stora samhällsuppgift. Att fler människor ska få makt och möjlighet att påverka sina liv och samhället runt omkring. Att växa och lära och skapa tillsammans. Kommer det nya förslaget innebära nya möjligheter för liksom folkbildningens roll i samhällsutvecklingen? Maria? Ja, men verkligen. Jag tänker att det är det viktigaste i den här reformen. Kontrollfunktionerna, de bygger vi upp parallellt nu och de finns med i det nya. Men det viktigaste är ju att fånga just det här. För att jag menar, att Folkbygnen ska kunna göra så mycket nytta som möjligt, att studieförbunden ska använda sina unika profiler för att göra det som vart och ett av dem är, är bäst på. Så att det är ju en modell som menar, Mats har, har ju beskrivit det väl som, som handlar om att fånga den där mekanismen i den ideella organisationen, den där menar, drivet mot det egna ändamålet. Vad är det vi är till för att stärka hela den... den som diskussionen, både diskussionen och själva görandet i studieförbunden. Så det är ju otroligt viktigt att, eller det är utgångspunkten i hela den här reformen som, som vi arbetar med. Och det är viktigt både för, för själva verksamhetens skull, men det är också viktigt för legitimiteten och förtroendet naturligtvis som har urholkats på grund av de felaktigheter som har varit. Och det, det, det förtroendet och legitimiteten bygger vi upp genom att stärka kontrollen, få bort fel naturligtvis, men framförallt genom att visa hur viktig folkbildningen är, vad det betyder att få fokus på allt det där som händer runt om i hela Sverige eh, i studiecirklar och, och kulturprogram och som, som förhoppningsvis ska hända. Ja, men ännu mer då med det nya systemet eh, där människor får vara del, om, del av utvecklingsresor och, och ja, egen makt som du, som du säger. Och David, vilken roll ska liksom studieförbunden ha i, i det svenska samhället? Tycker du? Va, vad vill vi med, med studieförbundens folkbildning? Ja, vad vill de med studieförbundens folkbildning? Jag, jag tycker det är en av de liksom, riktigt positiva delarna i det här förslaget det är att, att, att, att profileringen betonas och förstärks så att att varje studieförbund i, liksom kan gå in i en dialog med folkbildningsrådet och när man beskriver sina åtaganden att man, att man uh, utvecklar utifrån sin särart så att det blir annorlunda att gå till MBV, folkuniversiteter eller ABF. De kommer, de kommer liksom att jobba på olika sätt, möta olika målgrupper, och olika kanske pedagogisk inriktning och, och, och ämnesval och så vidare. Att det, blir, det blir större skillnader och då, då tror jag sammantaget så kommer ju det att ge en större nytta. Vi är liksom inte bekänta av tio studieförbund som bara liksom konkurrerar med att göra ungefär samma sak utan att de, de gör olika saker och har olika inriktningar och profil. Det, det, det tycker jag är, är bra så att säga. och, och då, då tror jag att det här systemet kan bidra till att, att vi gör en större samhällsnytta. Och jag menar, <coughs> det finns ju ett aktuellt exempel, jag har inte egentligen med det här stadsbidragssystemet att göra, <coughs> men, men när vi ser nu, vi har jobbat med, med mycket med flyktingar och, och svenska för asylsökande. På olika sätt från 2015 när det kom väldigt många. Så gick den verksamheten ner eftersom antalet asylsökande gick ner. Men, men nu när det kom det här fruktansvärda kriget i Ukraina, bröt ut i full skala då och det började komma många flyktingar. Så var ju studieförbunden där och var väldigt snabba, byggde upp verksamheter, mötte människor. Och det drivs ju då inte liksom främst om ett lands statsbyråsystem utan de engagemang som finns. Men det, det visar liksom den kraften som finns att möta människors behov. Och, och det där pågår ju fullt ut nu och det, det är jättemånga som deltar i den verksamheten av de amerikanska flyktingarna för att lära sig svenska och kunna komma in i det svenska samhället. De som, de som är kvar så sen. Så det är ju bara ett exempel på hur, hur studieförbunden kan betyda i samhället. Mats, kommer det här nya systemet att <hör> frigöra studieförbundens kraft? Ja, jag, jag tror att det här är ett... Sätt vi den här modellen att frigöra studieförbundskapacitet. Man har ju en fantastisk bredd redan idag eh, av verksamhet, eh, finns i hela landet eh, och gör otroligt bra saker. Eh, det här förslaget gör att det kan bli mer fokuserat, erbjuda fler människor bildningsresor, eh, jobba mer med den här kompensatoriska uppgiften att de som står längst från utbildning och kultur att de blir mer delaktiga och så, och på det sättet så stärker ju folk i din också. Tack så mycket. Tack till er allihop. Så att jag tackar så länge och jag tackar er. Och så får Maria de avslutande orden. Ja, och de orden de blir helt korta. Som sagt, vi arbetar hårt med en förflyttning här på Folkbildningsrådet där vi stärker kontrollerna, vi stärker vår uppföljning och samtidigt så förbereder vi oss för det här nya systemet. Väldigt spännande nu att se hur verksamheten gick 2022. Studieförbundet har tappat verksamhet under pandemin men börjar återhämta sig kraftigt och det är otroligt viktigt att många människor får vara med om det här är en kvalitet, även om vi vill flytta fokus från volym till, till just kvalitet så är ju det här bredden att många får vara med, att studieförbundens verksamhet är tillgänglig för många en väldigt viktig del och där håller vi som sagt på att summera 2022. Eh, och så tänker jag att vi säger på återseende för vi kommer säkert hålla ytterligare något seminarium när remisserna har kommit in och när vi närmar oss eller när vi har... Eh, faktiskt fattat ett beslut om ett nytt förslag så att det är en, en spännande vår här för för, för studieförbunden och i, i folkbildningsvärlden. Tack för att ni tittade!